Російська армія обстріляла Очаківську громаду. Пошкоджені приватні будинки, магазини, цивільна інфраструктура. Є поранені. Річниця розгону антимайдану. Миколаївці зібралися на Соборній площі. Яка ситуація з працевлаштуванням переселенців в Миколаївській області? Розкажемо далі. Російські війська вранці 7 квітня обстріляли Очаківську громаду. Про це повідомляє начальник національної поліції в Миколаївській області Сергій Шайхет. Обстріли відбулись о 5 ранку, російські військові обстріляли Очаків, пошкоджено житлові будинки, магазини та іншу інфраструктуру міста. Відомо про двох поранених, їм лікарі надають допомогу, сказав Сергій Шайхет. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, один із поранених у важкому стані. Війська Російської Федерації завдали артилерійських та мінометних обстрілів по місту Очакову та акваторії Очаківської громади, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Володимир прийшов на захід з нагоди розгону Антимайдану. Тоді, каже, ввечері 7 квітня 2014 року біля будівлі облради прихильників Росії зібралось більше ста осіб. Про українсько налаштованих людей було орієнтовно триста. Оце ж правий сектор, що з Майданами. Так? Миколаїв такі молоді хлопці, такі, вони такі, як, як в'юни, шустрі були такі. Коротше, вони заскочили в там їхній табір, з задньої сторони парку стояв. Розтягнули ті, дивлюся вже намети, вже горять. Ну і почалася оця штовханина. Ці почали там то стріляти, оці сепаратісти. Розбігаються. Ну в результаті це буквально там хвилин 20 і на Майдані вже нікого, ну з їх нікого не було. Чоловік каже: тоді його дивувала поведінка деяких підрозділів міліції. Ще мене поразило, що висять прапори оці. Московський теж, на от, ну, навколо того. І вверху стоїть оці міліція, і стоїть охороняй. Я кажу, що ти охороняєш? Тобі ж Україна платить зарплату, а ти, тебе триковорот біля тего си. Та зірвиживо. Ще один учасник Миколаївського майдану Ігор Фінкельштейн каже, нині, щоб перемогти Росію, українцям потрібно бути єдними. Миколаїві Майдан переміг завдяки тому, що ми були усі разом. Різні політичні партії, різні рухи з'єдналися, тому що головне це була Україна. На захід зібралося 13 миколаївців. Містяни заспівали гімн України та згадали події 9-річної давнини. Збиралися завжди тут, на цьому місці, робили ходу до пам'ятки Небесної Сотні. Це от була така наша добра традиція. Минулого року ми тут, в зв'язку з військовими діями, ми збиралися біля пам'ятника Святого Миколая, бо сюди доступу не було. Наприкінці Заходу містяни вшанували пам'ять українців, які загинули через російську агресію, хвилиною мовчання та покладанням квітів. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. На Миколаївщині за більш ніж три місяці 2023 року центром зайнятості було працевлаштовано 57 людей зі статусом переселенця. Тетяна – одна з них. Нині працює чергове відділення для людей, які опинилися в складних життєвих обставинах та ВПО Міського територіального центру соціального обслуговування. Каже, в рідному Бахмуті працювала у військовій частині. Ми ходили під обстрілами ще на роботу в маі. В іюлі ми сюди вже з Діць, Миколаїв, приїхали. І одразу я стала на біржу. На біржі стояла я майже до февраля місяця. У февралі місяць мені пропонували піти на гуманітарну допомогу, розфасовування, муки, там продуктів. Через тиждень жінці запропонували офіційну роботу, каже, поки не думає про повернення в Бахмут. Ну, вряд ли ми повернемося. Нам, во-первых, нікуди повернутися. В январі було потраплення в мій будинок, мені відповідали. Прийняв на роботу переселенку Тетяну завідувач Володимир Жоржевич. За цей місяць вона себе дуже добре зарекомендувала, як відповідний, активний працівник, не здається на свої проблеми, скажімо так, життя, сімейні. Ну, в нашому відділенні для временно переселених, для временно проживаючих особ Тетяна є поки місь одним. Чоловікам з таким статусом. ВПО мають стати на облік там, де вони перебувають, розповідає заступниця директора обласного центру зайнятості Людмила Олпеєва. Також повинні отримати довідку з міграційної служби або управління соціального захисту. Роботодавцям за працевлаштування ВПО передбачені компенсації. Ми сплачуємо з коштів фонду там по 6-800 кожного місяця, два місяці ми сплачуємо. І всіх цих компенсацій, там де частина заробітної плати компенсується, десь компенсується єдиний внесок, то там в кожній цій компенсації є ВПО. За попередній 2022 рік центр зайнятості працевлаштував більше 300 переселенців. Але й ВПО тоді в різні періоди було більше, каже Людмила Алпєєва. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. умовно пожежа на площі 250 метрів квадратних локалізована і ліквідована. Рятувальники та пожежні філії Миколаївське лісове господарство Державного підприємства «Ліси України» розповіли та показали кореспондентам Суспільного, як скоординовано гасять лісову пожежу. Навчання відбулись у Балабанівському лісництві. Леонід Шульга говорить, що 30 років пропрацював майстером лісу на кінбурзькій косі і має великий досвід боротьби з лісовими пожежами. Це тисячі пожеж іменно. і буває, що в день по 10 пожеж. Це необережне поводження людей з вогнем, а саме недопалки, які люди кидають в ліс, і зразу починається пожежа. Після повідомлення про загоряння в лісі на місце події відправляються бійці найближчої державної пожежно-рятувальної частини та пожежні лісництва. Координують спільні дії лісівники, каже Леонід Шульга. Ми вже розуміємо, звідки, як пожар низовий, верховий, і розподіляємо правильно людей, щоб його швидко лікоз... потушити. Ігор Івасиков працює у системі Державної служби з надзвичайних ситуацій 8 років. Розповідає про найбільш масштабну пожежу, в гасінні якої брав участь минулого літа біля села Ковалівка. Туди з'їхались майже всі частини міста, приймали там участь у гасінній пожежі. Десь сутки точно там знаходилося. Це не внаслідок обстрілу, це от, я так розумію, необережне поводження зогнав. Загальна площа лісів Філії Миколаївське лісове господарство – 21 тисяча гектарів. Простягаються вони від Кінбурської коси до Новоодещини. 2022 року по області пожежі охопили 2277 гектарів лісів. Найбільше постраждали насадження на Кінбургській косі. Керівниця філії говорить, що три лісництва на Очаківщині і сьогодні в небезпеці. Зараз Кімбурське лісництво знаход... і Васильівське лісництво знаходяться під окупацією. Очаківське лісництво постійно знаходиться під обстрілами. Під час спільних навчань витратили близько двох тонн води. Весь процес тривав не більше семи хвилин. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Хочеться щось більше зробити, але часу, сил поки не вистачає на все, ну, от, хочеться побільше, що вдома побути. Що зробили перше, коли повернулися? Держина поцілувала. <рес> Це найголовніше, коли побачились. А так, не знаю, ну, домашні забути, хлопоти різні. Що там робив? Дитині комп'ютер налагодив. нас е, поміняли з третього разу. От. Ну всі чекали, скажімо так. Мало хто, в деяких були погані думки про те, що все ж таки повернути назад. От. Це важкувати тоді на той час було, скажімо так. Якби е, знали, ну, останні два, Три дні знали, що ми їдемо на обмін. Ну, я ж кажу, воно до останнього ми не вірили. Поки кордони пересікли, все. От коли ми зрозуміли, що ми вже на території України, тоді ми дійсно повірили, що все, ми вже вдома. 25 апреля. Відступали після бою і показались в оточенні. Ми коли що відступали, то позаду нас вже не наші були, а військовий РФ. А що? <смі> я нічого цього поміняти ну, ніяк не можу, тому пакати ну, зато, ну ні, навіщо, тут вже інше. Вон дружина рядом, діти рядом, собака рядом, тому до чого в мене поганий настрій вже повинен бути, я вже вдома. взагалі нічого, повністю нічого. Тобто ми тільки могли гадати, чи якщо таке було, що з камери в камеру пересіляли, і якщо більше людина хто менше сидить, то вона могла щось розповісти, дійсно, що відбувається. А так ми нічого не знали. Ну, там паче й за близьких. Води було багато, скільки хочеш, стільки піть, там кран був, от. а ну, я так не буду, ну, як? Годували, трьохразове питання було, е, на обід перше, друге, ну, при цьому я мудрився скинути 30 кілограм. Трошки шокована. Ну, очікувала я, ну, я не знаю, чого я очікувала, але я була шокована тим, що я побачила, тому що я стояла і не розуміла, до мене йде ну, чоловік, да, але я, я його не впізнавала, тому що це було, він був дуже скудлий, одні очі. Надія допомагає головне носною опускати, триматися. Ну, більше там, в принципі, нема на що надіятися. Надіятися на те, що тебе все ж таки обміняють, звільняють звідти. Ну, тільки це. Вдячна всім, хто доклав до цього зусиль. Ну, кохаю я тебе. На що я можу зробити? Миколаївська майстриня Валентина Димова 7 квітня на виставці «Великдень» представляє п'ять своїх робіт. Тут два рушники і три вишиті пасхальні яйця. Це маленька частина того, що є. У нас дуже багато талановитих майстрів, тому хочеться, щоб всі на цій виставці прийняли участь. Заслужена майстриня України говорить, її вишиті рушники – символ незламності Півдня. От два рушники – це мої авторські рушники. Таких рушників немає в Україні взагалі. Тому що у мене навіть немає візерунку, тому що вишивалася, візерунок коли почала вишивати і от з кожним днем, от початок був, ну, от щось таке цікаве для чого, і, а чому саме ці рушники, тому що це наша, наш південь. На відкритті виставки у Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького з майстер-класом з малювання традиційної української писанки виступає Ольга. Писанка Ващанка, традиційної, на Україні. Просто показує, що таке українська писанка. Я перший раз тропнулася з писанками в своєї житті в 1966 році в Закарпатті і там услышала легенду що пісенка, поки жінки пішуть пісенки, мір буде споє. В експозиції виставки представлені роботи 16 майстрів та художників Миколаєва та області, розповідає Валентина Кривцова, голова культурно-мистецької асоціації «Артспокуса». До світлого свята Великодня ми запропонували сьогодні містянам велику, гарну, яскраву виставку, яка так і називається Великдень. Кожні роботи, які ми сьогодні бачимо, а це понад 130 робіт від мінятюр до великих витинанкових пано, у кожній роботі образ миру, образ свята, образ берегині яка в молитвах здіймає руки. Виставка триватиме до 20 травня, говорить Валентина Кривцова. Єлизавета Кроток, Суспільне новини, Миколаїв.